Konačno! Lijep pozdrav svim ljubiteljima životinja, kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate danas se želim zahvaliti svima vama koji ste se pretplatili na ovaj kanal o zdravim i sretnim kućnim ljubimcima. Danas sam posebno sretan jer kanal kućni ljubimci TV je dosegao 10.000 pretplatnika, odnosno ljubitelje životinja. Ovo je veliki korak koji se bez svih vas koji lajkate, komentirate, dijelite i naravno gledate video zapise ne bi dogodio. Hvala svima vama koji ste na bilo koji način doprinjeli povećanju broja ljubitelja životinja. U prošlom videu sam vas upoznao s Cezarom koji je tada još bio malen, a sada je već veliki i prekrasan pas. Njegove slike objavljam na Instagram profilu, Cezar vas ovim putem pozdravio da slijedite Instagram profil kućenj ljubimci TV putem linka u opisu videa. Također, mnogi su me pitali kako se zove moj kanal na engleskom jeziku tako da koristim ovu priliku da vam predstavim Healthy Pet Systems kanal. Tako dakle, da svi koji znate engleski jezik morate pogledati barim jedan video na kanalu, nemojte da čujem da netko nije pogodao. Šavam se naravno, puno bi mi značilo da pogledate koji video i da se pretplatite te da podržite i taj kanal. Stoga sve vas koji gledate ovaj video zapisa niste se pretplatili. Pozivam vas da se pretplatite i da krenete sa mnom i s Cezarom na nezaboravno putovanje u svijet ljubitelja životinja koji žele učiniti svoje kućne ljubimce zdravima i sretnijima jer to i je cilj kanala. Očekuje vas mnoštvo zanimljivih, korisnih i zabavnih videozapisa. Kanao je dosegnalo 10.000 ljubitelje životnje i to mi je stvarno motivacija da radim i dalje još bolje i još korisnije video zapise. Poznam vas da osnajete i dalje sa mnom i Sezorom, da lajkate, dijelite i komentirate video zapise kako bi nas bilo još više u budućnosti. Hvala vam svima još jednom i zapamtite se, čujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!